एक जंगल ए जंगल एक रे तो एक तो पड़े। फरता फरता एने लो चड़ी जो। पड़ता हाथी न इने इनादा तो थी हाखिने चावणो प्रेत मगर पण हाखिने चांबरी खूपच कठक आणि जाडी होवाना कारण इना मांस खावामा सफरच पर मामरी खा हाखिने इसिया हाकी फासी बेस्ट होय इले विचारु अबे हु शू करीस तो एका एक ने सीनी गर्जना सप्राय ए सी ये भी तरफा ला उडी होतो बोलू आओ मराछु अब भूथाची आपले माने पक्षीवाडी करयो करयो होतो आवो भोजन हो। हो हो करो सी जोर से गर्जना करी एकले बोलू भू महासिका बोनेच करूशु उ भूज जनावर ने नथी खातो सुंदू वे नथी जाणतो श्री त्याठी चालयो हीया खूबच खुश खाचार आई करता જંગલના બધા વાઘો ને મારી નાખવાની વાઘ ગભરાય ને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો એક પોછો કે શિયાળ ને એમનું સ્વાગત કર્યું એને બોલ્યું ક્યા હો તા આખલા દિવસ બહુ થાકેલા રહેતો ગયો લા હું જો આ થોડું ખાટીનું માખણું જો આ સી મસીકાર સે એ નવાગેલા છે હું તો ફક્ત પેને દઈ રહ્યો છું ખાવ ખાવ આનામથી ખાવ ખાસ કે કઈ ન બોલ તો ચિતાર બોલ્યું શિકarne કેવી રીતે ખાઈ શકો વર અમારે સુમન મૂછે તો એમને મને જોઈ લીધો તો મને સીધો સ્વર્ગમાં પહોંચાડી દેશે તો બોલ્યુશિયારે તમે ચિંતા ના કરો મારા મિત્ર હું ઉવાના સમયમાં બહુ સુરક્ષા જામી સી આઉટ તો તમને સૂચના આપી છે તમે શહેર થી ભાગી જજો ઉપર ની ચામડી નાખી શિયાળે જોર થી હાથીના બધા જ મદદ કરે છે વાતા